Punem un story pe Insta mm -hmm, mm -hmm. Ne dădiem toată lista mm -hmm, mm -hmm. Se aude piesa în club mm -hmm, mm -hmm. Noi doar pe unul voi sub Punem un story pe Insta mm -hmm, mm -hmm. Ne dădiem toată lista mm -hmm. Se aude piesa în club mm -hmm, mm -hmm. Noi doar pe unul voi sub 10k pe Insta, follower valoari pe săptămână mm -hmm. Milioane de luna de lună Răci că tamu vreau, îi place viața, e nebună Am poze în DM, mă zbamează și mă sună Jordan în picioare, Jordan în cap hanorac meu are Jordan pe Hanorac Facem mele gang, gang meu dușmană te uiți urât pe mine că o să rup de anul nou O să ajung sus, o să-mi iau un porș Nu o să clăchez, n-o să am soarta lui Gauguin. Alex Alvarez, numele deja e brand Eu de când sunt pe YouTube, tot ce fac devine trend pune un story pe Insta Ne în toată lista Se aude piesa-n club Noi doar pe unul voi su. pune un story pe Insta ne dă din toată lista Se aude pe sanglub nu doar pe un Lăsești la Voran, haterii, am luat permisu. Vorbesc cu Alvarez, merde -și, și luăm tiramisu din mașină tank, vorbim doar în dolari Tu faci celegi pe YouTube că plătești cu 50 de bani Mă sună contact, tu trebuie să mă văd cum măruță Ești oftic ca pe mine, dai ai și ai căruță Poate că sunt arogant, dar vorba de nivele Eu sunt la nivel înalt și tu de să te de ele in timp ce tu te mici de pe insta mă vol la revelion Raporteaza-te la mine veșnic ramane talon Live la party insta famous de up este pe yeah. drum aici ca tu de mine Si nu știu cum să ti o spun Baga muzica la maxim party stil american Ca ca Jordan, jos ca tine Nu se poate simultan Punem un story pe insta <hie> Ne dă din toată lista <hie> Se aude piesa in Noi doar pe Sunt stori pe Insta, ne dă din toată lista Se aude piesa în club, noi doar pe unul voi su